هذه هي لحظة الاحتفال في غرفة التحكم في وكالة ناسا الأمريكية بعد نجاح هبوط مركبة بيرسيفيرانس أو المثابرة على سطح المريخ بعد رحلة شاقة استمرت سبعة أشهر. فور هبوطها أرسلت المركبة هذه الصور من سطح الكوكب الأحمر المريخ. لم تكتفي بصوره بل غردت المركبه ايضا على حسابها الخاص على تويتر قالت المركبه انا بامان على المريخ بالمثابره يمكنك الوصول الى اي مكان دعونا ناخذكم الى وصف مات ولس وهو نائب مدير مشروع مركبه المريخ لحظه الهبوط الناجح <تصفيق> لا توجد طريقة جيدة لوصف لحظة سماع تلك الكلمات لقد هبطت بسلام إنه شعور رائع بالفخر في الفريق والارتياح والفرحة بالتفكير في المهمة الرائعة التي تنتظرنا على سطح الكوكب الرئيس الأمريكي جو بايدن هن فريق العمل مغردا في هذه التدوينة تهانينا لوكالة ناسا. ولكل من ساهم عملهم الجاد في جعل الهبوط التاريخي لبرسيفيرنس ممكنا. لقد أثبت اليوم مرة أخرى أنه مع قوة العلم والبراعة الأمريكية لا يوجد شيء خارج نطاق الممكن. الهبوط على سطح المريخ. مهمة صعبة للغاية. تصفها ناسا بسبع دقائق من الجحيم. دعونا نشعركم بهذا الجحيم الذي شعرته. تخترق المركبة الغلاف الجوي للكوكب بسرعة 20 ألف في الساعة ولا بد أن تكون بزاوية محددة وإلا فشل كل شيء. تنطلق بعد ذلك مظلة الإبطاء السرعة. ثم يبدأ نظام هبوط معقد يمكنه تجنب أي مخاطر على السطح في إيصال المركبة بسلام إلى هدفها. الهدف من هذه المهمة الفضائية هو البحث عن أدلة على وجود حياة على الكوكب في الماضي. وأفضل مكان لذلك هو فوهة جي زيرو التي هبطت بيرسيفيرنس على بعد نحو كيلومترين منها. هذه الفوهة الصخرية الجافة كانت تضم بحيرة عملاقة قبل مليارات السنين. وحيثما كان هناك ماء وجدت الحياة. أو على الأقل احتمالية وجود حياة. هذه النقاط الخضراء التي تظهر هنا في هذه الصوره كانت في يوم من الايام شواطئ ملاصقه للبحيره، يأمل العلماء ان كانت او ان اي كائنات ميكروبيه كانت تعيش هنا ربما تركت بصمات بيولوجيه على الصخر. لكن ما نوع الكائنات الحيه التي ربما تحتويها هذه الصخور؟ نستمع الى مقالته باثني المن وهي استاذه علوم الكواكب في فريق بيرسيفيرانس. لا اتحدث عن كائنات فضائيه خضراء او حتى اسماك نحن نبحث عن الحياه الميكروبيه او ربما اثارا لزجه تركتها ميكروبات كتلك التي تجدها في قاع بركه على سبيل المثال هذه هي انواع الاشياء التي كانت موجوده على الارض منذ مليارات السنين والسؤال الان هل كانت موجوده على المريخ في قاع البحيرات بيرسيفيرانس هي أكثر مركبة متطورة تبنيها ناسا على الإطلاق. وهي مزودة بكم هائل من التكنولوجيا المتقدمة. على مدار العامين المقبلين ستأخذ المركبة سلسلة عينات من الصخور في فوهة جيزيرو. وتقوم بتعبئة أكثرها إثارة داخل أنابيب صغيرة وتتركها على سطح الكوكب ليتم إعادتها إلى كوكب الأرض في مهمة لاحقة. لأول مرة ستختبر ناسا مروحية صغيرة تقوم بأول رحلة جوية في عالم آخر. وتلتقط صورا لم تشاهد من قبل لسطح المريخ. تقلفت مركبة برسيفيرانس أكثر من مليارين ونصف المليار دولار. وهي مهمة ناس الأكثر طموحا. يقول العلماء إنها أفضل فرصة حتى الآن لمعرفة هل كانت هناك حياة في يوم ما على سطح المريخ. شكرا لمشاهدة كاترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها وتعليقك عليها.